Запоріжанка Анастасія Кононенко певна – вартість 28 модульних укриттів, які встановили у місті, та півтори тисячі інформаційних табличок до них – вища заранково. Каже, інформацію брала з відкритих джерел – сайту Держзакупівель Прозоро. І ми почали коперсатися в цій інформації і порівнювати. так. У нас ціна таблички, зазначено 673 гривні, здається. Ну 700. Ми знаходили такого розміру будь-якого іншого, значно дешевше. Потім щодо модульних укриттів, так, які знову ж таки був скандал, що вони там вдвічі дорожчі, аніж у Львові, Івано-Франківську. Згідно з даними у Прозоре, за встановлення кожного модульного укриття з міського бюджету сплатили 410-420 тисяч гривень без ПДВ. Але знайти їх та скористатися складно, каже жителька Запоріжжя Анастасія Ракова. Добові рощі я не знайшла укриття, поки гуляла парком. Не було жодної таблички, жодного вказівника на те, де знаходиться укриття. Людина не може в терміновому порядку зібратися та побігти до того укриття, коли відбувається масований ракетний обстріл. Жительки Запоріжжя ініціювали створення комісії, яка має перевірити вартість модульних укриттів та наявність табличок, і написали відкритого листа до міської влади. Під ним містяни поставили понад півтори тисячі підписів. Також вони звернулися до Національного антикорупційного бюро України Офісу президента щодо перевірки та аудиту витрачених бюджетних коштів. У свою чергу, кореспонденту Суспільного відправили до Запорізької міської ради інформаційний запит стосовно вартості модерних укриттів та інформаційних табличок. Анна Червата, Геннадій Корчаненко, Суспільне новини, Запоріжжя.